السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سفنكسي أو يوسف أو سفنكسي على كيفكم اللي تسموني إن شاء الله اليوم راح يكون مقطعنا مقطع شاطح ولكن مو في العنوان مقطع شاطح يا جماعة، إن شاء الله اليوم قررت إني أسوي لكم قصص ومواقف صارت لي، وبسم الله نبدأ على أول قصة في المرحلة الإبتدائية، الإبتدائية، أوكي؟ أوه حلو. يا جماعة اللي عرفتي <تصفيق> انا كنت من المشاغبين الأكثريتهم المشاغبين اوكي اوكي ولا عقلك انا من انا حامد اوكي غير اني قاعد صف الصف حلو ما في صف اوكي جيتو اوكي حلو كنت كانوا يلعبون حلو حلو واحد بدون ذكر اسم واحد قال لي قلت له لا عنيد عندي عنيد من حقي قلت يعطيني ضربة ايه شوفوا دو عشر نظر كذاب كذابوا شوفوا اعطاني جبون كل دم يعني كل دم ما والله ما اعرف اذا وصلت في الحواجب الدام ولا لا حلو حلو رحت المستشفى كل شي تخيل كم يوم وما دومت يوم يومين ثلاثة أربعة قولوا شهر ما أعرفكم أوكي وذا حلو قصة ثانية قصة ثانية الله يسلمكم أخوكم يوسف من ابتدائي خلاص خلاص برضه. خلاص خلاص حلو حلو حلو حلو حلو فربت هاي أنا كنت قاعد وما كنت اعرف في وول ما اي امتحان والله عربي ولا والله ما اعرف اوكي خل نبدا اوكي الله سبحان الله وانا اكتب واحد قدامي قال لي اكتب هاي اكتب هاي اكتب هاي وانا اول مره احد يخششني خايف ما اعرف ولا كان قدامي شيء هو خايف خايف والله شي خايف من الخوف شي والله خايف ابي امسك أب أب أب أب أب أب نفسي شو ما اسوي؟ يعني والله يا اخي شي خايف تي والله شو والله مسكين بعدين بعد غشني مره ثانيه ولكن احنا عندنا مادتين الماده الاولى والماده الثانيه بعد غششني تعود على الغش خلاص تعودت على الغش والحين ما ما صرت ارتبك ولا شيء وبس اتمنى اتمنى اللايك والشير والسبسكرايب والفيديو يعجبكم لأن خلاص شوي بدنا نتطور والمايك ذا جديد عشان شي نتطور ترى مو بجديد جديد كان هنا هذه القناتين الاولى نستخدمها يلا خلاص كل ما نتطور اكثر كل ما شيء جديد اكثر وبس سلام وليكم